Сюди уламки скла, залишки розірваних снарядів та майже безлюдні вулиці – це селище Степногірськ, що у Запорізькій області. Там Тамтишні на вулицю виходять, аби забрати гуманітарну допомогу чи набрати води. «Водичку нам подвозять, звісно, через день, раніше сюди привозили, а тепер на торець дому. тому що в останній раз, як обстріл був, в будинку потрапило, тепер ми боїмося навіть з під'їзду виходити. Ну, нічого. Ходимо, набираємо. В цей будинок ворожі снаряди влучали не один раз. Тут живе пенсіонерка пані Лідія. Каже, в її під'їзді залишилося шестеро людей. Окно на кухні, повністю вилетіло. Ну, ми його, як говориться, зашторили, заканопатили. Це нормально. Душники повипадали, це, дуже, це нормально. Найголовніше, щоб не летіло зверху і по бокам, щоб не було пожара. Мені не страшно, тому що я вже прожила, мені просто за діток страшно. Бо, извиніть, ну, так хочеться. Що, що, ми, що ми їм зробили? Вікно у кухні жінка залатала, інші позавішувала ковдрами, розповідає. Снаряд влучivo в будинок, коли вона стояла на кухні, поруч із квартиркою. А от як зараз кабачками, а я тоді зажарку ділила зажарку делала, і як бахнуло, у мене це все було відкрите. Все було блискукло, було все, а зараз ось таке. Сусід Ліді, пан Валерій, щойно повернувся із лікарні. Осколком снаряду його поранило, коли набирав воду у дворі. Із лікарні прийшов додому пішки, а це 50 кілометрів. Ось тут, на стадіоні, я отримав поранення. У потрапив. Пролежав у лікарні два дні. Вони сказали, нічого не зачеплено. Кажуть, в сорочці народився. А тож вони зашили і все, я пішов додому. Ішов пішки, бо не було грошей на проїзд. Та і сюди ніхто не везе. У нас, коли обстріл був, у нас двоє ранених було. Ми їх затягували в під'їзд. І не було чим навіть. Тось, тобто, виходить, мушу рімнем за ну зав'язала, щоб кров становить. От от, поки отак от пока скоро дозвонились такою. Ну, до Григорівки приїхала, а туди вивозили. Попри постійне свист ворожих снарядів та десятки руйнувань, місцеві жителі латають свої помешкання та вірять, що скоро в Україні настане мир. А бідно? Ну що ж, будемо терпіти. Я думаю, що ми проти. що наші хлопчики, наші хлопчики і наш ос народ ми победити. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на суспільному Запоріжжя.